السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء اليوم لدينا ضيف عزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة الاخ عبد الكريم الزرحوني أبو أحمد خلنا نتكلم معاً شو شنو رأيه شو يقول لنا عن أرمينيا صار لكم يوم في أرمينيا مرحباً والوقت أهلاً تنصحون أصدقائكم وعاركم زيارة أرمينيا هل البلد آمن هل البلد يستحق العوائل سيارتك حل بسم الله الرحمن الرحيم آه طبعا آه آه. طبعا البدايه انا أشكر ابو مصريش احنا طبعا انا احنا طبعا انا طبعا انا قررت آه في اجازه العيد آه ربح المبارك اني آه مع العائلة وقعدت ابحث عن اي دولة ممكن انا زورها في بادي ارمينيا قلنا كدوله لاول مره نزورها ايضا بحثنا لابد ان نروح لدوله تزور اي منطقه لابد اننا نبحث عن اشخاص كمعرفين مرشدين او مكاتب سياحيه وكذا فبحثنا بالنت وشفت لك فيديوهات طيبه وتواصلنا و... معاك طبعا شخصيا والحمد لله استقبلنا من أحسن المطارات. دخلنا البلد كان طبعه أولي. ما يعني إنسان يدور داخل مثل يقول البيت من مجلسه. إحنا ودخلنا المطار عرفنا إن إن البلد طيب وأيضا خاصة مع دول الإمارات. وهذا طبعا يحسب له متن رشيدة. الحمد لله أول مرة يسرون يسرون من الكويت إلى الإمارات كان عطون على أبو البلد أبو الإمارات الجوازات يعني ما نحتاج و... الفيزا لأن أخذناها ما ما ما تعرضت أنا يعني, يعني دخلنا في الجواز وبكل سهولة نحن يعني أقل عن الفيزا أخذناها وطبعا أيضا المطار كان طبعا وأغلبه وأستقبلنا حضرتك البلد طبعا خلال أسبوع في طبعا عن البلد آمن آمن جدا آمن وكل أه... سياحي جداً. نقول بالدرجة الأولى مناطق سياحية ممتازة كمدينة سياحية مدينة جريبان نشوفها نعم. نعم. ممتازة أيضا تصلح للتسوق ردا على سؤالك أو إجابة مش إنه هل تصلح عائليا نعم تصلح للعوائل شاهدنا كثير من العوائل من عرب من من دول يعني من كذا دول صراحة ناس لاحظت سؤاله والله لأنه في اليوتيوب تابعت بعض اليوتيوبرز او البلوجرز اللي نجحوا، كلام الكلام اللي بلد يصلح في من في بلد يصلح ويصلح هذا شوف امن لان ما حد ما حد سواء في الليل ما بالنسبة للناس آه... ممكن تسأل سؤال آخر نقول الاكل دوله فرنسيا نعم بالطبع آه... نعم بلد نعم آه... صراحه آه... يعني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أشهد إلي الشيطان السواح من الزيارة أولا من ناحية الأمان من ناحية الكبنة السياحية في وقت وكبلد وكبنة تيني انتفرة الكراحة السواحية قبل 1 سنة أه. أذكر أه. أخونا